Купити або продати долар чи євро можна в одному із банків, у касі або в одному з багатьох обмінників, які працюють за ліцензією. Щоб захистити обмінну операцію від шахрайських дій та здійснити обмін максимально вигідно, необхідно Вивчити заздалегідь обмінні курси Попередньо розрахувати суму, яку ви повинні отримати після обміну Обов'язково перерахувати суму після отримання грошей Перевірити купюри на наявність пошкоджень або значків, так як не всі контрагенти приймуть їх потім назад Проявити рішучість та бути готовим відмовитись від угоди у разі, якщо фактична сума не співпадає з розрахунками або купюри не знаходяться в ідеальному стані. Подивитись курси обміну валют та розрахувати суму, яку ви маєте отримати на руки, можна за посиланням в описі до цього відео.